سویڈن کے شہر اسپالا کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے فکوڈیسا یہاں پر بڑی تعداد میں لوکل اور فورن سٹوڈنٹس بھی رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر اسپالا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی موجود ہے جب ان لوگوں کا ڈپریشن یا ٹینشن لیول روزانہ بڑھتا ہے تو یہ روز رات مل کر گھروں کی کھڑکیوں کو ایک ساتھ کھول کر زور زور سے چیخے مارتے ہیں تاکہ اپنے ڈپریشن کو کم کر سکیں اور یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے بلکہ ایسا یہ چالیس سال سے کرتے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کی اسائنمنٹ جتنی زیادہ ڈفیکلٹ ہوتی ہوگی وہ اتنی ہی اونچی آواز میں چیخے مارتا ہوگا سو اگر آپ بھی کسی کو یہ طریقہ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے مینشن ضرور کریں ویسے میرے خیال میں یہ کام انسانوں سے بہتر جانوری کر سکتے ہیں سو یہ کام انہی پر چھوڑ دینا چاہیے اور میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈینٹس بندے دے پتر بنو